בואו נדבר קצת על מה שאני רואה כאחד הכוחות הכי מסתוריים ביקום. למעשה אני חושב שכל הכוחות של היקום מסתוריים למדי. אז בואו נדבר קצת על מטען. כולנו שמענו על מטען. לטעון את הבטריה, לחלקי כזה יש מטען. אבל כשחושבים על זה, המשמעות של מטען יש שיש תכונה שנקראת מטען, וידוע שאם משהו מכיל מטען חיובי, ולקרוא לזה חיובית זה קצת שחירותי, זה לא כאילו... כתוב על הפרוטון עם הסימן פלוס. יכולנו לקרוא להם שליליים. Okay. אבל של חלקיק יש מטען חיובי, והוא פוגש מטען חיובי אחר, הם דוחים אחד את השני. אנחנו גם יודעים שאם חלקיק הוא מטען שלילי, ושוב, המילה שלילי היא שרירותית. יכולנו לקרוא לזה מטען כחול ומטען אדום. מה שחשוב להבין, שמטען הפוך מחיובי, במקרה הזה נקרא לו, אה, נקרא לו שלילי, הוא יימשך למטען חיובי. אז מה ידוע לנו על מטען? מטען זו תכונה שיש לחלקיקים, ואם הרבה חלקיקים ביחד לעצם גדול, גם לעצם הזאת תהיה אה, את התכונה הזאת. אז זו דרך לומר שאני לא באמת יודע מה זה. תכלס, אף אחד לא באמת יודע מה זה. למעשה, אף אחד לא באמת יודע שום דבר. אבל אה, מטען של חלקיקים ושל עצמים, בדיוק כמו מסה. כלומר, אם תחשבו על זה, מסה זה גם רק תכונה שמרגישה לנו יותר מטית, מאשר מטען, כי המוחות שלנו מתוכננים בצורה כלשהי להבין מה זה מסה. אבל אנחנו כנראה מבינים יותר משקל ונפח מאשר מסה. אבל בואו נחשוב על זה יותר בפעם אחרת. מטען קצת יותר מופשט, כי עד שלא שפשפנו נבר בשיער שלנו, לא חשנו במטען, אלא כן הקבנו ברק. אז מטען זו תכונה של אה, מטענים או חלקיקים, ואנחנו יודעים שיש שני סוגים של מטען, שקראנו להם באופן שרירותי, חיובי ושלילי. אנחנו יודעים שמטענים זהים נדחים, ומטענים מנוגדים נמשכים, או מטענים לא זהים נמשכים, נכון? אז נרשום את זה. אדומים דוחים אחד לשני, והמנוגדים... נמשכים אחד לשני. יופי. אז עכשיו, מה אפשר לעשות זה? ובכן, אם יש לנו את הזו, דבר אחד שחשוב לעשות הוא למדוד אותה. בשביל זה המציאו את יחידות המטען, שנקראות קולון. הן נקראות על ה-18, uh, ששיחק הרבה uh, אתם יכולים לחפש עליו עוד בויקיפדיה. זה נקרא קולון, והקולון יש לו הרבה הגדרות, אבל אני אוהב לחשוב עליו במונחים של חלקיקים יסודיים. כי אלה אם אנחנו נכנסים לתורת הקוונטים ומתחילים לדבר על קווארקים וכאלה, המטען היסודי הוא המטען של פרוטון או אלקטרון. אני אסביר לכם יותר בעתיד על מבנה האטום, אבל בינתיים בואו נצייר דוגמה קטנה. אז באטום לרוב יש כמה שלהם אין מתען. וכמה פרוטונים שלהם יש מטען חיובי. ושוב, זה קצת שרירותי לקרוא לזה חיובי, אבל ככה מקובל. יכולנו לקרוא לזה מטען אדום. ואז יש את הדברים האלה שמרחפים מסביב, שהם הרבה הרבה יותר קטנים מהפרוטונים והנוטרונים. ואלה נקראים האלקטרונים. לא ברור אם הם כמעט כמו אנרגיה, אבל לפעמים שימושי להסתכל עליהם כעל עצמים, ולפעמים זה שימושי להסתכל עליהם כלא עצמים. אנחנו ניכנס לכל זה יותר מאוחר. מה שחשוב הוא שלאלקטרונים, יש מטען שלילי. היחידה היסודית של מטען כרגע, לפני שאנחנו מדברים על קוורקים ועוד חלקיקים תת-אטומים פוטנציאליים, הוא המטען באלקטרון או פרוטון. ויש להם בדיוק אותו המטען, היסודי הזה מסומן ב -E. האמת שאני לא בטוח אם E elementary או elektron באנגלית, יסודי או אלקטרון. למעשה E שווה למטען הפרוטון, אז כנראה שזה מסמד את המטען היסודי, האלמנטרי שלו. מטען האלקטרון הוא הנגדי שלו, ולכן מטען האלקטרון מינוס E. אבל אם לא חשוב לכם הסימן, אז הגודל של שני המטענים האלה אה, זהה. בסדר. אז עכשיו יש לנו אה, את המטען היסודי. זהו המטען היסודי מבחינת הפיזיקה שאנחנו לומדים כאן. זהו המטען היסודי. היחידה היסודית של מטען היא פשוט המטען של פרוטון או אלקטרון. איך קולון מתקשר לזה? ובכן, קולון אחד שאני אסמן עם האות, C שווה ל, וזה מספר קצת שרירותי, אבל כשאני אתחיל לעשות דברים חשמל, נבין למה הקולון ככה. זה שווה ל-6.24 כפול 10 בחזקת 18, כן? או אפשר לומר שזה 6.24 כפול 10 בחזקת 18 פעמים מטען האלקטרון. למעשה, כפול מטען הפרוטון במובנים של גודל. כי אני אומר קולון, אני לא משנותן כיוון. אם מסתכלים מהכיוון ההפוך, אפשר לומר שהמטען היסודי, לפחות הגודל שלו, שווה ל-1.6 כפול 10 בחזקת מינוס 19 קולון. אז בסדר. זה עשוי להיות שימושי לשנן זה, אבל לרוב תקבלו את המספר הזה כנתון. אז מה אפשר לעשות? אנחנו אומרים שלעצמים האלה יש תכונה שנקראת מטען. מטענים דומים דוחים זה את זה, ומטענים שונים נמשכים זה לזה. אם יש לנו מספיק מהפרוטונים האלה ביחד, אז לעצם כולו יש מטען. אם יש לנו יותר פרוטונים מאלקטרונים, אז יש לנו מטען חיובי. אם יש לנו יותר אלקטרונים מפרוטונים, יש לנו מטען שלילי. הגדרנו גם את יחידת המטען, קולון, שזה פשוט הרבה מטענים יסודיים ביחד. אז בואו נשחק עם זה קצת ונראה אם אנחנו יכולים למדוד מטען. אז כחלק מההגדרה הבסיסית של מטען, אמרנו שמטענים זהים נדחים, נכון? מטענים זהים נדחים, ושני אלה חיוביים, אז הם הולכים לדחות זה את זה, ומטענים שניים, אם זה שלילי וזה חיובי, הם הולכים למשוך אחד את השני, נכון? אז לפי הגדרה, אם הם דוחים אחד את השני, שני החלקיקים האלה יעיצו בכיוונים מנוגדים, ושני אלה יעיצו אחד כלפי השני. המטען בכל אחד מהחלקיקים חייב ליצור סוג של כוח, נכון? אם אין שום כוח שנוצר, אז הם לא ידחפו או ימשכו. וזה מביא אותנו לחוק קולון, שהוא הסיבה שקראנו למטען על שמו. קולון הסיק שהכוח שמופעל בין שני מטענים שווה ל, וזה הולך להיות וקטור, ועוד 30 שניות אני אסביר לכם גם לגבי הכיוון, אבל שווה לקבוע כלשהו, כפול המטען הראשון, כפול המטען השני, חלקי המרחק ביניהם, בריבוע אוקיי okay? אז די מגניב כי זה נראה ממש דומה אם נקרא לזה כוח הכוח החשמלי להגדרה של קווידה של כוח הקווידה אני אכתוב את זה הכוח בין שתי מסות שווה לקבוע הקווידה כפול m1 כפול m2 חלקי המרחק בריבוע d בריבוע אז בינתיים, שני הכוחות שכיסינו, כבידה, ועכשיו גם הכוח החשמלי, אותו נרחיב בסוף לכוח האלקטרומגנטי, הם פועלים במרחק באופן זיהף, ושני הכוחות פועלים בריק. אז זה לא משנה אם אין שום חומר, או יש אוויר בין החלקיקים, איכשהו הם מתקשרים או מתקשרים זה עם זה. מה שלי לפחות נשמע כדבר מדהים, נכון? אין לכם שום דבר בין שני החלקיקים, אבל איכשהו החלקיק הזה יודע, שהחלקיקה הוא שם, והחלקיקה הוא יודע שהחלקיקה זה שם, ומתחילים לזוז. זה שיש ביניהם איזה חוט או מישהו שאומר לחלקיק, היי, יש אחר, לזוז. אז יודע, גם לכם זה נראה מדהים, אבל אם תחשבו על זה, אולי זה יקרה. וזה כמו הכבידה. אני מתכוון, לשבת בריק, אבל איכשהן יודעות שם עוד, עוד חלקיק או עוד מסה. כשתחילו ללמוד על היחסות הפרטית, אתם תלמדו שאין שום דבר בין החלקיקים, ולמעשה המסות שלהן איכשהו מעקמות את היקום. אולי זה גם מה שעושים מטענים חשמליים. אבל כל מה שאנחנו כרגע יודעים הוא שיש לנו שני מטענים שמפעילים כוח אחד על השני, והכוח פרופורציונלי למכפלת המטע, המטענים שלהם, חלקי ריבוע המרחק ביניהם. והקבוע הזה, כאן. זה, אני תמיד שוכח. מה זה היה? אני חושב 6 אני תמיד שוכח את הקבוע הזה, זה תשע כפול עשר בחזקת תשע. זה מאוגל כמובן, זה קירוב. זה היה מדהים וזה היה בדיוק 9. 9 כפול עשר בתשיעית, והיחידות ניוטון כפול מטר בריבוע חלקי קולון בריבוע. נרשום זה. ניוטון כפול מטר בריבוע חלקי בריבוע. ולמה אלו היחידות? ובכן, פחות או יותר כי בסוף יש לנו קולון כפול קולון, אז יהיה לנו קולון בריבוע, חלקי מטר בריבוע, ואנחנו רוצים לקבל בסוף ניוטון, אז צריך לבטל את הקולון בריבוע, ולשים זה במחנה. נכון? אנחנו רוצים לבטל את המטר בריבוע, אז נשים אותו במונה, ונסיים עם ניוטון כדי לקבל את הכוח. אז מכאן עוברת היחידות. אז אם זו הנוסחה, בואו ננסה להבין מה הכוח בין שני חלקיקים. אז נגיד שיש לי... העברתי uh, עשר דקות של הסבר מורחב, אבל הבעיות שתפגשו על חוק די ישירות. אז בואו נגיד שיש לנו חלקיק. Uh, יש לנו חלקיק כאן עם של... תנו לי לחשוב טוב. פלוס חמש. כן, פלוס חמש כפול עשר בחזקת... Uh, מינוס 3 קולון, אז זה המטען החיובי. ונגיד שיש לי מטען שלילי כאן, אז נגיד שאני לא יודע אה, כמה רחוק נשים אותם. נגיד שהם של חצי מטר, 0.5 מטרים ביניהם, והמטען שלילי הזה יהיה 10 אה, מינוס 10 כפול 10 בחזקת מינוס 2 קולון. אז מה הכוח בין שני החלקיקים? אז אם נציב אותם בחוק הולון, נקבל את הכוח של הזרם החשמלי, את הכוח החשמלי. לא קשור עוד לזרם חשמלי, עוד לא, עוד לא הגענו לשם. הכוח החשמלי הסטטי בין שני החלקיקים שווה לקבוע 9 כפול 10 בתשיעית, כפול המטען הראשון שהוא 5 כפול 10 חזקת מינוס 3, כפול המטען השני, אני אכתוב את זה בצבע אחר, אה, כפול מינוס 10 כפול 10 בחזקת מינוס 2. למרות שלא ראיטיינג כרגע, כתבתי את זה מחדש, אה, חלקי המרחק ביניהם בריבוע, אז 0.5 בריבוע, בואו נציב במוסחה, זה שווה 9 כפול 0.5 כפול 10. אני הולך לעשות 10 בנפרד, אז זה כפול מינוס 10, זה 0.5 כפול מינוס 10, וזה מינוס 5 כפול 9, אז מינוס 45, ואז 10 ב-9 פחות 3, אז זה 10 בשישית, ואז מינוס 2, אז 10 ברביעית כפול 10 ברביעית חלקי, כמה זה 0.5 בריבוע? זה 0.25, נכון? אז למה זה שווה? מה יש לנו פה בסוף? שווה 4 כפול... החלק העליון, 160 ועוד זש שווה ל-180 כפול 10 ברביעית ניוטון. זה נראה כבר מספר מאוד גדול, אבל המטענים ששמתי כאן למעשה גדולים למדי. בתקווה תקבלו מאוחר יותר תחושה של מה הוא גדול ומה הוא מטען קטן. בכל מקרה אלה הם מטענים גדולים למדי ולכן הם יוצרים כוח יחסית גדול בין שני הגופים. אז קיבלנו מספר שלילי מה זה אומר? ובכן אנחנו יודעים שמטענים שונים נמשכים, כן? כמעט לפי הגדרה. במקרה הזה היה לנו מטען חיובי ושלילי, אז כשאנחנו מקומנים כוח שלילי מחוק קולון, זה אומר שהכוח ימשוך את שני החלקיקים, אחד כלפי השני, במרחק הקצר ביותר ביניהם. כלומר, אני לא אגרום להם לנוע אה, בקו עקום. זה די הגיוני. אם היה לנו חיובי כאן, אז הכוח היה דוחה את שני החלקיקים. ואם אי פעם תתבלבלו, פשוט תחשבו על זה. אם שניים שליליים הם הולכים להידחות, אם שניים חיוביים הם הולכים להידחות. נתראה בסרטון הבא.